Indiában járva számtalan templomba jutottam el. Különböző energetikai mezőkhöz, istenségekhez, szentekhez kötődnek, mindegyik az élet és az energiánk egy más-más területét hivatott gyógyítani. Van néhány dolog, ami közös mindegyikben. Az egyik és legfontosabb, hogy az összes templom ganése oltárral kezdődik. Ganés a Síva isten egyik fia, ő az elefántfejű, és az ő hozzá tartozó energetikai terület az a blokkok, karmikus terhek, akadályok és nehézségek oldása. Magyarországon a spirituális iskolákban is tanítjuk, hogy bármilyen munkába, imába, szertartásba, gyógyításba kezdesz, az első mindig a bocsánatkérés. Bocsánatkérés nélkül nem megyünk az Istenhez. Kérjük azt, hogy oldja le a bűneinket, bocsásson meg a tetteinkért, hiszen megtisztulva tudunk csak tiszta munkát végezni. Amikor Indiában bemegyünk egy templomba, ott mindig ganésa oltára az első, fejet hajtunk és kérjük a bűneink bocsánatát. Nagyon érdekes az ábrázolás a ganésának ezen a szobron. Ezt Chserry-ből hoztam, dél-kelet-indiából. A sorslevelek, indiai pálmalevelek, amikkel mi foglalkozunk, elsősorban tamil Nadu államhoz kötődnek, ez India legdélebbi állama és ott van mellette pondicherry. India nagy része az angol felhatósághoz tartozott, ám ez a picike város állam, ami a megmaradt belőle, ez a franciákhoz kötődött. Egészen más a stílus az ottani szobroknak, a szakralitásnak a templomok is teljesen máshogy néznek ki. Kókuszból készült, nagyon könnyű, az egész kevesebb, mint 10 deka, és a formavilága, a megformázása, az arca, az energiája és egészen más. Nagyon barátságos, kedves és szeretnivaló, nem ülő az egyik legnépszerűbb istenség Indiában.